كده كده لا اكل ما كذا بس انا مش هزق لا و انا مش مصدق بس انا مفتح بردو انا مدزق بردو انا انتا في دماغي تعال لو ماسك بس لو ماسك لو ماسك لو ماسك لو ماسك كده لا اكل كذا بس انا مش هزعل لو أزود انا مش مسحدة بس انا بضل برده أنا زازا بردو انا انام بس لو في دمهه <تصفيق> <تصفيق> لو في زدم مش هظلم لو تدوم مسيجن لو تدوم مسيجن لو انت ما بتعرفش تصور عشان انت فين انا, انا, انا اتطور عشان انت فين انا انا اتطور علي كل شيء انا اتطور طلعت غوط هتاخد عوشك تتمسمر انت اصله زي كاستر انت زي انت زي كاستر انت زي كاستر فيك بيضة عالبال لكسوهم باد لكسوهم باد لكسوهم باد لكسوهم سيد لكسوهم سيد لكسوهم سيد انا كلهم فيك وانا هنا انا وانا جنبي الاشباه هنا بلص بتحط عالشر يفردك هيا لما فيها نيه لما فيها زي عيني فيها هيا عيني فيها هيا عيني فيها هيا ايدي والماديه ايدي والماديه ايدي والماديه ايدي والماديه شنطه كبيره ليا شنطه كبيره ليا شنطه كبيره ليا شنطه كبيره ليا صوت الدوا انا بقولك انسيني هنتكلم وانتي كنتي بتقوليني جوا دماغي وحوش انا مسلسلها ما بتيجي عليها هتشملها لو هتشوف نفسك انا قتلها لو هتشوف نفسك انا قتلها هم هم افتح بوقك وانا كده تان تان تان توم توم تان تان تان, تان, تان, تان, تان كده وانا تان تان بيبدو ملاي واتجا ما باعنا ليد انا بلبس الناسب ويشوتني في العاية انا بعمل انا كده بام بام لما تشوتنا حتى انت ران ران بام بام توص ثابت زي جان جان تعروس زي توم توم هم هم في الحلم انا رير اديني سنه واحدة واحدة وزيك مش عشان الصحبه مش فرقالي انا مش عشان الدم مش فرقالي جريح مش دايما حد الدنيا كلها مراجيح كله بيجي عالسكه بس انا بزيح بس انا بزيح الكلاب من عالسكه هزقها أو هزقها واركنك عالدلكه انت نسي نفسك لما تشوفني يا رق انت نسي نفسك انا اركبك طمطم في الحلمة نارين اديني سنة واحدة بواحدة وزين مش عشان الصحب مش فارقلي انا زين مش عشان الضن مش فارقلي جريح مش, مش, مش دايما لحد الدنيا كلها مراجع كله بيجي على السكة بس انا بزيح بام بام قصة سابت زي جنجان انت عروسه لبس زي تام تام قصة سابت زي جنجان انت عروسه لبس زي تام تام تام تام